Legendy staré Prahy Až se budete procházet po starém městě, zaměřte do ulice Karoliny Svitlé k nejstarší pražské románské rotundě nalezení svatého kříže. O rotundě koluje mnoho pověstí. Poslyšte nyní tu o Nikodémovi. Kupec Nikodém žil na starém městě. Přestože mu zámořské obchody pěkně vydělávaly, stále se užíral obavami. Moře přece skýtá tolik nebezpečí. Trýzeň myšlenek byla tak veliká, že se sám vydal na moře, aby na vše osobně dohlížel. V Cařihradu mu štěstí přálo a zpět k Benátkám se loď prohýbala nově nabitým bohatstvím. Može moře však brázdili nenasytní piráti a brzy se Nikodém s námořníky ocitl v jejich sevření. V těžké chvíli Nikodém vzpomněl na Boha. Začal se modlit, jak jen nejlépe uměl a sliboval, že za své peníze nechá dostavět rotundu, která se kus od jeho domu v Praze právě začala stavět. Tu ránu se přihnala mohutná bouře a místo o bohatství začal boj o holý život. Loď se nebezpečně nakláněla a piráti z ní ze strachu raději vyskákali. Nikodem a námořníci si oddechli a s boží pomocí bezpečně loď dostali do přístavu. Řeči se vedou a voda plyne. A tak voda odnesla i Nikodémovi sliby. Ač kolem nedostavěné rotundy v Praze denně chodil, na slib už ani nevzpomněl. Tu k němu jedné noci přistoupil archanděl s mečem. Pamatuj smrtelníče, co z Bohu slíbil. A prý pokud se nepomodlí u oltáře kostela, který za své peníze postaví, nikdy nedojde k lidu. Nepoučitelný Nikodem se nicméně velice záhy ze strachu oklepal. Manželka ho zapřísahala, aby Rotundu dostavil, ale Nikodem se jen smál. prý raději peníze propije, než by je dával na stavbu kostela. A odešel do krčmy. Tam přebral a cestou domů si zlámal vaz. Za trest nenalezl po smrti klid a jeho opilý duch bloudil kolem rotundy, kterou jeho žena nechala dostavět. Po dlouhých staletích se tudy motalo z hospod jakési individuum, opilé jak zákon káže. Ani mu nepřišlo divné, že vidí ducha. Nikodém mu vyprávil svůj příběh a že prý ho vysvobodí ten, kdo otevře dveře do rotundy, aby se Nikodém konečně mohl pomodlit u oltáře. Opilec mu tedy dveře otevřel a Nikodém došel věčného klidu. Za to Opilec ten svůj ztratil. Ráno si vzpomněl na noční příhodu a dočista z toho přišel o rozum. Až půjdete kolem rotundy na starém městě, pamatujte, že plané sliby ani bohatství člověka šťastným neučení. Trvalé lidské štěstí pramení přece z úplně jiných věcí. Thank okay. you.